Drømmer du om en internasjonal karriere? Med Master i International Business fra Handelsøyskolen UiA blir du godt rustet til å jobbe med selskaper som opererer i internasjonale markeder. Masteren International Business har gitt meg økt kulturell forståelse. Også om innsikt i hvordan internasjonale selskaper fungerer och om sentrale utfordringer internasjonale selskaper møter når de går utlands. Vi är en av få norska handelshögskolor med en internationell ackreditering. Studerar du hos oss, får du en anerkänd utbildning av hög kvalitet. Studerar du här, möter du på engagerade medstudenter, både norska och internationella. Undervisningen är varierad och består av föreläsningar, grupparbete, självstudier och presentationer. Her får du også muligheten til å dra på utveksling, eller søke internship i en lokal bedrift eller i utlandet. Hos oss lærer du virksomhetsledelse og styring i internasjonale markeder. Det gjør vi ved å gi deg i hvordan strategiske og operasjonelle utfordringer som bedrifter står opp for kan analyseres. Vi lærer deg hvordan du kan utvikle og gjennomføre relevante strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksis og styringssystemer. Gjennom studiene har jeg fått etterspurt kompetens som jeg trenger når jeg er ferdig med studiene. Har du lyst på et interessant jobb og det å kunne jobbe i ett internasjonalt miljø? Da anbefaller jeg deg å søke på International Business Master ved Handelseskolen UIA.